اهلا وسهلا بيكم اهلا وسهلا اهلا ازول ولا النزول ما نعرفش كان يتسمى بدينا ولا ما بديناش المهم نبداوا قبل الوقت بشوي سامحوني على التاخير خلينا نبداوا قبل الوقت بشويه سامحوني على الهروب ما يسمى الهروب بعد عليكم خمس ايام شكرا جدا شكرا القرون فلسطيني كما القرون فلسطيني والطماطم الصيني كل شيء صيني اهلا وسهلا بكم نستناكم كالعاده كما قلت لكم سامحوني يعني كنت مسافر كنت في سفر لهذا ما عملتش تقريبا خمسه حلقات نحاول باش نعوضهم لكم بعد رمضان بعد لا رمضان باش تكون عندنا تسعه وعشرين ولا ثمانيه وعشرين حلقه المهم كالعاده نستناو مشيت لباريس مشيت لباريس مشيت لباريس عديت خمسه ايام في باريس كانت عنا مظاهرة نهار السبت من أجل الحريات في تونس، يوم السبت اللي فات، وكمل زد قعدت شوية واحد تفرهد قابل أحباب والأصحاب والأقارب، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم، المهم نتمنى أنكم ارتحتوا مني خمسة أيام. ارتحتوا مليح كيما يقولوا بالتونسي ارتحتوا من رب وجهي والغنوصيه هذه اش تنفعنا اش تصلح الغنوصيه هذه اللي تحكي لنا عليها لبس لبس اهلا وسهلا بكم كان تحكي لنا على حاجه اخرى خير بالحق راه كي تجي تشوف من المفروض ما نحكيش على الغنوصية يعني، فهمت؟ نحكي على آآ على ما يسمى النتائج مش الأسلوب متاعها، خاطر الأسلوب متاعها أو الأدوات ما ماهيش في متناول الجميع، أنا متفق في المسألة هذيا، و... وأنا كان عندي اعتقاد أنها البشرية وصلت الآن باش تولي عندها الأدوات. أه باش تنجم تخلق معتقد نتاعها لكن في الاخير أه بعد تجربه يعني نتاع فتره طويله نتاع تقريبا 20 سنه اكتشفت ان الاشخاص مازالوا مازالوا محتاجين الى غنوصيين أه او الى يسميوهم ما نعرفش الى اسادذه باش يعطيوهم حاجه حاضره للوقت متاحهم يتبعوها وكهوا طبعاً موجودين لماتخ أو ما يسمى الأساد في جميع المجالات موجودين خاصة في أوروبا أو في أمريكا موجودين بالعشرات إن لم أقل بالمئات كل واحد يستعمل الغنوصية في مجال معين من أجل يساعد الإنسان على معناتها العيش خطر الهدف هي متاع الغنوصية ان الإنسان يعيش مرتاح مع نفسه سام. لا كريم لكن أن الغنوصية راح تفيد كثير كاين هناك من أخذها منك كثير وانا منهم لا صحيح أنا متفق معاك هي تفيد كثير لبعض الأشخاص لبعض الأشخاص أنهم ينجموا بهذه الأمور أنه يكون الروح حاجة كما أنا كونت الروحي ما يسمى بالإيمان الحادي نعيش به ولكن فما يسر أشخاص ما عندهمش الوقت، ما عندهمش الوقت، وما عندهمش ال... الاستعداد انه يقوم بهذاك العمل، ماذا به هو يلقى ايديولوجية حاضرة تناسب عصره وتناسب الزمان نتاعو، لهذا أنا ديما نقول عندما نقراو للغنوصية، آه لازم ديما نقراو للأشخاص الأحياء، ما نقراوش للموتى، وحتى كي نقرأه للموتى، لازمنا ااا آه نحاولوا باش نفهم الكلام اللي يقولوه على حسب عصرنا لان الغنوصيه هي استعمال وقتي على حسب آه الزمان وعلى حسب المكان فهمت طبعا عندك الحق تكون ملحد مادي ولا تكون اللي تحب المهم تلقى راحتك هل انت تجد راحتك في الالحاد المادي يعني لا هي الغنوصيه توصلك للالحاد المادي لكن آه هي تختلف في الحقيقه هي الغنوصيه ما توصلكش للحد المادي لا آه العدو الاساسي للغنوصيه هي الاديان الموروثه مش الاديان الوقتيه الاديان الموروثه او المعتقدات الموروثه والحد المادي من اكبر اعداء الغنوصيه فهمت انت انا نشوف الانسان جربوه عبد الرحمن انت تشوف الناس الكل جريبه لا لا لا اما لا صراحه ساعات راني مفكر راني صدقني شفت مثلا تو في الانترنت ولا حاجه بصفه عامه تلقى ديمتر في جميع المجالات فما اللي يستخدم يستخدم اسلوب الاكل فما يستعمل اسلوب الطاقه فما اللي يستخدم اسلوب علم النفس فما اللي يستخدم اسلوب الإيديولوجية ، فما اللي يستخدم اسلوب ما يسمى الإيمان أو المذهب أو الدين كل واحد يستخدم حاجة لكل هذه انتاجات أشخاص عرفوا أدوات الغنوصية وعملوا هذه الأشياء ما نقول لكلهم على نية مع أنهم من وراء هذا الشيء بشي يصوروا الفلوس ولا بشي يأخذوا شعره لا وهو من حقهم خطر ذيك الخدمة على خطر الغنوصي أو الشخص اللي يبحث في ما يسمى موروث الماضي أو يبحث في الأدوات الغنوصية، شخص يضيع حياته، يهلك حياته، يحرق حياته. فهمت؟ فهمت؟ أول حاجة كي كي أنت أنت يا ملحد مادي، أريد أن أعرف شعور المسلم إذ مات وعرف أن دينه خطر أنت ملحد مادي، يعني من المفروض وقتا يموت ماهوش بشي يعرف اللي دينه خطأ أصلاً. فهمت؟ لأن على حسب الإلحاد المادي عندما تموت تنتهي كلياً. فهمت؟ إذا أنا اليوم ما حضرتش الحقيقة اليوم باش نحكي على الشيطان في الغنوصية. ما حضرتش ولكن آه يعني ما حضرتش معناتها كتبت هكايا زوز ورقات خاطر نحكي على الموضوع مانيش بشنوفة نوفى. آه نورمالمون نكتب ستة ولا سبعة ورقات، كتبت ثلاثة ورقات آه باش نحصر الفكرة. آه لكن أتمنى يعني ما نعرفش آه أنا والظروف وأنا والتفاعل متاعكم. هل معناتها باش نكون مع ننجح في نقل أو إيصال الفكرة لكم لهذا معناتها أعتمد على الأسئلة متاعكم كيما نقول لكم أن الخيال هو أساس التقدم والسؤال هو أساس المعرفة تسأل ألف سؤال خير ما تلقى فهمت ألف إجابة هذه معناتها القاعدة الأساسية المهم ننطلق ثلاثين واحد من يكتفي أزول ولن نزول السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام أهل بالجميع بالحضور بالأحباب باللي يحبني باللي يكراني باللي فد مني وباللي مقلقش مني اليوم سوف نتكلم عن الشيطان أو ما يسمى إبليس أو لوسيفار أو الديابل على حسب اللغات هذا معناتها شخصية معروفة جدا ما فمش واحد منكم أكيد ما يعرفش شنو الشيطان أو إبليس في الغنوصية طبعا إحنا ما دامنا نتكلموا بالدرجة التونسية والتي هي معناتها لهجة أمازيغية وفيها كثير من الكلمات العربية ومصطلح الشيطان في في في اللغة العربية لا يمكن ان نطلق على الشيطان شيطان احنا في الكلام نتاعنا نقولوا شيطان شيطان شيطان باه علاش على خاطر على حسب المعتقد نتاع الدول نتاعنا ان الشيطان هو اقرب واحد لينا ويقول لك كل واحد يتولد بشيطانه ويقول لك حتى محمد عنده شيطانه لكن اسلم ما فهمتش انا كيفاش الشيطان يسلم هذه معناتها مساله فيها خلاف لكن أنا أفضل أستعمل الاسم الصحيح للشيطان وهو أبو الشياطين وهو سيدنا إبليس عليه الصلاة والسلام آه نعم أخي الراحة هي الأهم من هذه الإيديولوجيا أنت بتشرح الإنسان الرقص بيأخذها شمولية على الحياة طبعاً الراحة أهم شيء رأو أسمع أي إيديولوجية أي فكرة أي حاجة ما تحقق لكش التوازن في وجودك ولا تعمل لك شك ولا دخلك بعضك لو حربها فهمت؟ هذه معناتها مسألة ضرورية خلينا نطرح الموضوع من بعد نمشي للأسئلة اليوم باش نتكلم على إبليس في الغنوصية والحديث عن إبليس ليس له أي علاقة بالفلسفة الشيطانية أو المذاهب أو الديانة الشيطانية المعروفة باسم لستانيزم. معروف للساتانيزم يقول لك عباد الشيطان والشيطانيين التي هي فلسفة إيديولوجية تأخذ الشيطان كحقيقة فما زوز مذاهب شيطانية هناك مذهب مدرسة شيطانية تؤمن بأن الشيطان هو حقيقة فعلية وهذه الفلسفة ظهرت بالضبط على الكنيسة المسيحية آه وخلقت لها ما يسمى بالكنيسه الشيطانيه وهم يؤمنوا بالفعل من الشيطان آه هو لوسيفر آه هو موجود بالفعل وهم لازمهم يعبدوه ولازمهم يقوموا بكل الاعمال اللي منسوبه ليه آه منها آه فمت الدم وحتى عن يصلوا للقتل ويوصلوا للفهمت وغيرها وغيره اما هذه معناتها ماهيش مهمه جدا معناتها اللي يقول لك ان هال... ال... ال... الشيطانيين هما هذاك هذا مش صحيح هذه دعايات منسوبه لهم بينما الشيطانيين عندهم فلسفه عميقه جدا في سواء اللي يؤمنوا بالشيطان كشيطان او الاكثر شهره انهم يؤمنون وهم اقرب للغنوصيه اللي يؤمنون بالشيطان كرمز فقط كرمز للتمرد وللثورة وهي فلسفة جداً عميقة جداً لا أريد أن أدخل في تفاصيلها هوني أه ما نحبش ندخل في تفاصيلها وإنما مش هذا موضوعنا أه إذا نحن ما نشبش نتكلموا لا على الكنيسة الشيطانية لا على الشيطانيين أه ما تليؤمنوا به كحقيقة ولا حتى على الأديان وفكرتهم للشيطان هذا مش موضوعنا نعرف إحنا الأديان وخاصة الأديان السماوية عندها فكرة على الشيطان طبعا كل دين عنده نظرة خاصة عن الشيطان وإنما أريد أن أذهب أبعد من ذلك هناك أيضا مثلا نعطيه مع بعض الأمثلة مثلا الإسلام الإسلام يرى أن إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه يعني هو كان من الجن وهو مخلوق من النار مثله مثل الجن و تاب الرب واصبح مؤمن وطلع ولا من الملائكه المقربين من بعد عند معناتها كان طامع في الداخل نتاعو انه الرب يحط خليفه على الكون ولكن اكتشف في الاخير انه رب روب لعب له اللعبه لعب له اللعبة وحط سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام خليفة في يا ياخد كرس وقال له ما لا منيش نطيعك أبشع تطريدة إذ قال ربك للملائكة وهنا والملائكة هنا من بينهم سيدنا إبليس عليه الصلاة والسلام قبل أن يفسق ويعصي الذات الإلهية وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة هنا الشيطان تكرز وقال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك المهم ما نشف ندخل في التفاصيل الإسلام المهم في الإسلام واضح أن عم كبليس اه رفض السجود لآدم اه فطرد ربروك قالوا أخرج منها ولعنوا اللعنة الكبرى فإنك من الملعونين إلى يوم الدين فقال أنذرني إلى يوم يبعثون خلينا من حكاية الخرافة اللي موجودة في الإسلام رغم اللي فيها جانب من الحقيقة نوعا ما ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاعها نمشي مثلا المسيحية المسيحية تنظر إلى ابليس على اساس انه ملائكه واخطا ونزل الى الارض، يعني هذه فكره اخرى نفس الشيء، منحبش ندخل في التفاصيل انت على الاسلام كيفاش معنتها من بعد ابليس انكح نفسه وجاب الشياطين فمتح. اما بالنسبه لليهوديه الشيطان تقريبا غير موجود يعني ما عندوش حتى معنتها ما, آه ما, ما عنده حتى قيمه فهمت الشيطان بالنسبه لهم صحيح موجود في بعض النصوص بتاعهم عن الشيطان اما يعتبروه عباره على رمز العدو او رمز التمرد فقط فهمت وهنا اليهود يشوفوا في الشيطان على اساس انه اللي يعمل فيه يغوي في الناس وكل شيء ماهوش من راسه وانما باذن الهي يعني ربي هو اللي كلفه بالمهمه هذيك وهذا نلاحظه في القرآن عندما يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين يعني نوعا ما في اليهودية الشيطان قاعد يقوم بدوره وهو دور إغواء الناس طبعا ونلقاوها أيضا في الفكر اليزيدي اليزيديين اللي هي مجموعة عرقية ودينية وهي كلمة يزيد مأخوذة كلمة فارسية فما فما أزادي مأخوذة من الحرية يعني رمز الحرية وأيضا بعضهم يقولوا إنها مأخوذة من مفهوم المعبود أو ما يسمى الملك الملك المبجل وهي ماخوذه من الفكره الزرادشتيه او المنوي وطبعا هي فكره الشيطان لو نجي نشوفه معناتها على حسب التاريخ هي ظهرت معناته بكل وضوح وبكل تفاصيل في الديانه الزردشتية طبعا هذا بصفه عامه يعني الديانات الموجوده في الزرادشتيه هي اللي ماخذه فكره الشيطان طبعا ولا اتكلم على الشيطان الموجود في في بعض الإيجيولوجيات او ما يسمى الاعمال السحريه حيث ما يسمى بالسحر الاسود واستعمال الشيطان في طقوس خاصه من اجل التقرب للشيطان والاتصال ما يسمى بقوى الشر لاجل القيام باعمال يطلق عليها شيطانيه. أه اذا هذا مع بصفة عامه أه فكر الشيطان أه يعني سواء في الديانات او غيرها أه كما قلت ان أه فكره الشيطان أه في ما يسمى أه الديانه الزرادشتيه هي ضد الرب وكانت الديانه الزرادشتيه هي اكثر وحده تكلمت عنها على انه معناتها يعتبر نقيض الرب وتعتبر وتعتبر الشيطان هو رب الشر يعني ما الشيطان هذاك علاش اليزيديين يسميه طاووس معروفة هذه طاووس لهذا يعتبروه إله ويقول لك نعبد الشيطان لكي نأمن شره إذا هذا مع بصفة عامة فيما يخص الشيطان أما كان ديما الشيطان هو يرمز لفكرة المقاومة والتمرد فكرة الشيطان مع تديمة ترمز للشيء الذي رفض الخضوع للقوة الربانية آه إذا هذا يعني بصفة عامة فيما يخص الديانات رغم هذا الكل هذا ليس موضوعنا فهمت؟ آه الموضوع متاعنا اليوم هو الشيطان في الغنوصية في ومن فين جاءت هذه الفكرة على حسب الغنوصيه الشيطان او ابليس ظهر في نفس الوقت عندما ظهر الوجود فهمت طوسي طوسي الذي يعتبر ملك النور لا لا لا اليزيديه يعتبر طاووس فهمت اللي هما الاخرين الزردشتين هم يسميه ملك النور ولا ما نعرف اما هو يعتبر شيطان عند اليزيديين أرجع لفكرة هما معنتها يعتبروه نور، ملك النور، ولكن عندما تمشي تحكي مع اليزيديين وأنا حكيت مع اليزيديين، على حسب الديانة الزردشتية والمنوية، هو طاووس هو, هو هو الشيطان، فهمت؟ يعني يعتبر الشيطان هو هو الأساس، أرجع قرن فلسطيني لكلمة طاووس وشوف طاووس شنو يمثل في الديانة الزردشتية والمنوية. المهم نواصل نواصل الحديث من بعد كان عندك اسئله نسأله في المساله هذه يعني هذه المعلومات انا متاكد منها ما نقولش معلومه انا ما نكون متاكد منها 100% واذا الغنوصيه رغم انها تكلمت عن الشيطان وعن الظلام وتكلمت عن العدم وعن السلبي يعني الغنوصيه تعتبر أن فكره الشيطان ماهيش بالمفهوم اللي موجوده الان عندها وجهه طاووس ملائكه يعني ملائكه ملائكه الشر طاووس هو ملائكه الشر هو اللي تسمى الشيطان وهما يقدموا القرابين نتاعهم للطاووس فهمت القرابين نتاعهم للطاووس المهم الغنوصيه رغم تتكلم عن الشيطان وعن الظلام وعن العدم وتعتبر ان الشيطان هو رمز الظلام وهو رمز العدم وهو رمز السلبي وهو رمز الانوثه و وتعتبره هو الشر وهو المدمر وتعتبر كل هذا يدخل في ايقونه ما يسمى ابليس فهمت اللي هو يعتبر عدو الرب او ما يسمى النور والوجود والايجابي والمذكر والخير والباني وهو تعتبر ايقونه فهمت الرب ان الغنوصيه تعتبر ابليس له نفس الدور، وهنا هنا هنا المسألة تتفق كليا مع, مع الفكر اليهودي اللي يقول انه ابليس يعني دوره انه يقوم بهذاك العمل، فهمت ما يسمى الشر، لأن الغنوصية تعتبر أن إبليس له نفس دور الرب، لأنه الرب الأيقونة، ليس رب الحقيقة، هو الذي خلق هو الذي يخلق يعني أنه وجود إبليس هو اللي يخلق مش معنى خلق ما مش خلق هو ميوم مش بالخلق يخلق الثنائية من أجل الحركة ومن أجل التطور ولولا إبليس والرب لما تطور ولولا الشر والخير لما تطور ولما كان للوجود معنى أصلا وطبعا بالنسبة للغنوصية إبليس هو مجرد إيقونة ولوجوس ليس له وجود فعلي كما أن الرب مجرد إيقونة ولوجوس. ليس له وجود فعلي من هذا الوجود في هذا الوجود يعني في هذا الوجود يعني ما عندهمش وجود فعلي في هذا الوجود يعني هما عبارة على رمز فإيقونة الشيطان هي تجمع عدة أشياء ولكن آه ولكن فلا يحتوي على كل إيقونات ما نطلق عليه شر يعني إيقونة الشر أو إيقونة ابليس هي تحتوي على كل إيقونات ما نطلق عليه الشر في هذا الوجود وتسميه شر لأن هناك من هو أفضل منه تقول الغنوصية يعني في المسألة هذه هي مهمة الشر هو أقل خير والخير هو أقل شر ولكن هنا عندنا عديد من الأسئلة التي سوف نحاول أن نجيب عليها من أجل فهم شنو مفهوم الشر في الغنوصية نبدا بهذوما الثلاثة أسئلة من بعد ننتقل للبقيه أه تقول ال... معناتها السؤال الاول اين فهمت السؤال الاول أه اين كانت ايقونه او الشيطان ايقونه الشيطان او الشر قبل الوجود لم تكن موجوده بالنسبه للغنوصيه عالم العدم لم يكن هناك شر لانه لم يكن هناك وجود اصلا مثل إيقونة الرب ومثل الخير فليس هناك خير وليس هناك شر في عالم العدم الأول يعني الأزل إذا إيقونة الشيطان لم تكن موجودة السؤال الثاني متى ظهرت إيقونة الشر هنا أو ما يسمى بإيقونة الشيطان تقول القنوصية أن إيقونة الشيطان لم تظهر لأن الذي ظهر هي إيقونة الرب أو الذي ظهر هو النور، اي ان الحركة وقعت وقعت لايقونة الرب ولم تقع لايقونة الشر، اي ان عندما وقعت الحركة كل من تحرك هو يعتبر ايقونة الرب وكل من لم يتحرك هو ايقونة الشر، يعني الذي بقاء جامد وهنا لا تفهموا علاش شنو هو مفهوم الشيطان في الغنوصية. لأنها بقت في القاع، فهمت؟ وظهورها مرتبط بظهور الوجود. يعني هي في الحقيقة مثل مثلا النور. مثلا نضرب لكم مثال في المسألة هذه في مسألة النور والظلام. الظلام ليس له وجود هو عدم. النور الظلام هو قلة النور. يعني من نجموش نجوا نقيسوا واحنا البلاصة هذه قداش فيها ظلام؟ من نجموش نجوا نعرف وهذا قداش فيه شر؟ وانما من نجموش نفهموا الشر الا من خير ما يسمى الخير لهذا الغنوصيه تقول الشر هو اقل خيرا والخير هو اقل شر وهي نفس الفكره نتاع الظلام هو اقل نورا والنور هو آه والنور هو اقل معناتها نور فهمت يعني اقل نور او اقل ظلام فهمت هذاك علاش يعني المساله معناتها واضحه في الغنوصيه انها ما عندهاش فكره الخير والشر عندها مفهوم اخر اما خلينا نواصلوا في مساله فهم الغنوصيه لمساله الشيطان خاطر من بعد لنكملوا الفيديو هذه او تزيدوا تفهموا اكثر ونحكيوا على ايقونه الملائكه وايقونه الجن وايقونه ما يسمى الرب طبعا كما قلت لكم الغنوصيه لا تؤمن لا تؤمن تعتبر الشيطان هي ايقونه يعني لم تتحقق بعد ولكن تنقول لكم بعد كيفاش ان احتمال ان احنا قلنا اللي كل ما هو في العدم ما يسمى في مرحله العقل الكلي تظهر الاشكال والايقونات التي تحتوي ايقونات وكل هذه الايقونات ليس كلها بل كل من يظهر في الوجود هو كان قبل ظهوره ايقونه. الفرق من بين الغنوصيه والاديان والمعتقدات او حتى اللي يحكي على ما يسمى بالرب المصمم, بالرب المصمم أو ما يسمى بالرب الأول الفرق أنها الغنوصية تعتبر أن هذه الأشياء ليس لها وعي ما عندهاش وعي يعني ليس هناك رب مصمم واعي وليس هناك شر واعي وإنما هذه الأمور تظهر بالتدرج مع ظهور المادة السؤال الثالث من هو الذي يمثل الشيطان في الوجود هذه مسألة جدا مهمة لأن الغنوصية دائما تقول كل ما هو موجود يعني له تمثيل في عالم الوجود كل شيء عنده تمثيل هنا المسألة الغنوصية تبحثها من ناحية أخرى من مسألة أخرى من المسائل المهمة تقول الغنوصية ان الشيطان الذي يجب ان يحاربه الانسان في وجوده هو الزمان الزمان هو الذي يمثل الشيطان يعني يجب ان تتغلب على الزمان يعني الرمز الحقيقي على حسب الغنوصيه لابليس هو الزمان يعني لازم ما تخليش الزمن يغلبك ما تخليهش يغلبك في اول حاجه يوم ينتصر الانسان على الموت يوم ينتصر الانسان على الزمن ونحن الان في صراع مع الزمن لماذا حسب رايكم؟ لماذا هذا الصراع اللي موجود من اجل البقاء؟ لان الزمن هو اللي يقتلنا الزمن هو اللي ونعدي النهار ما نعمل حتى شيء نتسمى على حسب الغنوصيه انه وسوس للشيطان وبخلني شيطان وخلاني ما نعملش لماذا لان قدومنا في هذا الوجود في هذه الحياه هو مرتبط بفتره زمنيه معينه وهذه الفتره الزمنيه معينه لازمنا نقوم فيها بالواجب نتاعنا لماذا ليس لان الفتره الزمنيه نتاعنا معناتها مهمه لا صحيح الفتره الزمنيه نتاعنا مهمه ولكن لكي نسرع التطور للبشريه لكي تصل للخلود، وهذا نجده في الاديان ما يسمى الموت والجنه واحياء الموتى وكل شيء هذا موجود في الغنوصيه، ولكن الفرق ان الغنوصيه تعتبر ان ذلك الامر سوف لن يقع من السماء وسوف لا تاتي بخلوقات فضائيه هي اللي تعطينا الحياه او تجعلنا خالدين او تجعلنا او تحيينا من الموتى بل نتيجه الجهد متاعنا اذا الغنوصيه عندما تتكلم عن ابليس الرمز الحقيقي لي ابليس في عالم الوجود هو الزمن لو الوقت فهمت لازمك احنا تو مثلا في العصر متاعنا بالطيارات بالانترنت بكل شيء الانسان شنو قاعد يعمل قاعد يتغلب على الشيطان يعني ما يسمى بالتطور الحضاري هذا او المدني النجم نقوله هو قاعد يتغلب على الشيطان هذو مثلا الدول المتحضرة اللي تعطي قيمة للوقت واللي تخدم اللي يسميوهم سيادة المسلمين ما شاء الله عليهم بكفار هم اللي قاعدوا يحاربوا في الشيطان ويحاربوا في إبليس أما شعوبنا اللي تسمي روحها مسلمة فهي راقدة تحت المخدة ومتلذة بالشيطان هذه فكرة أولى فكرة ثانية مهمة جداً هي أن في الغنوصية الشيطان أو إبليس هو كل من هو ضد التطور لأن إحنا كما قلنا في أول الفيديو متاعنا أن وقت وقع الوجود وقعت الحركة ما يسمى بالحركة فالنور أو الخير ظهر طبعاً هذا يكون رمزي لا يجب تأخذ الكلام متاعي بالمعنى الحرفي امتى على خاطر كيما قلت لكم في الغنوصيه الشيء يكون شيء ثم ياخذ شيئا اخر ثم ياخذ شكلا اخر وهي عمليه تطور واستمرار في الوجود اذا شنو وقع احنا وتقول الغنوصيه باش ما نفهموهاش غلطه عندما تقول العدم هو ابليس كما تقول الزمن هو ابليس لان كل اللي يمنع تطور الانسان كل اللي رجعنا للعدم هو ابليس، وهذا نجدو مثلا في الفكر الديني الابراهيمي وخاصة في الاسلام. في الاسلام نلقاو انهم ضد التطور، ضد الحضارة، ضد العقل مع ما يسمى النقل، فلهذا يعتبر مثلا الغنوصية فما قولة تقولها معناتها مهمة جدا، أن كل واحد يربي ابنه على ما تربى عليه فقد رباه على مذهب الشيطان ابليس وكل انسان يتبع شيء من التاريخ يجي يقول لك نتبع فلان ولا كذا ولا نطبق اللي قالوا فلان لانها التاريخ عندما هذايا معناتها يرفضوها معناتها الغنوصيه يقول لك التكرار هو العدم التكرار هو معناتها التخلف ما لازمكش تكرر حاجة جربناها وعرفناها سيئة مش لازم تقعد تكرر تكرر تكرر إذن آه لازم ديما نحو الأمام الأمام هو الخير الخلف هو الشيطان يعني أنت وقتا عملت عملة البارح وقاعد اليوم تبكي عليها علاش عملتها فأنت تتعرض إلى وسوسه الشيطان شفت كيفاش مثلا الغنوصية عندها فكر آخر حاجة أخرى اللي ما ما كملتهاش باش تكون واضحه هي مساله مهمه جدا هي مساله عدم الوصول للخلود يعني من هنا تعتبر الغنوصيه هو الايمان برب اللي هو بشيحينا وهو بشيحاسبنا هي فكره شيطانيه لان علاش فكره شيطانيه و نتكلم علي تكلموا عليه عن على الرب الايمان بالرب هو عباده الشيطان لأنك عندما تؤمن برب سوف تعمل على الرب انه يحقق لك الاهداف نتاعك، وهنا انت تكون في حالة ما يسمى غيبوبة كما يقول كارل ماركس، الدين افيون الشعوب، انا اقول ان فكرة الرب هي افيون للبشر. يعني وقت تؤمن ان هناك رب باش يعاسبك وباش يعمل كل شيء، فأنت انسان تعبد الشيطان وتعبد ابليس ويعني دي ما نقول لو كانت معناته لو كان هناك الله والشيطان لقلت ان الديانات السماويه هي من وحي ابليس هذه مساله معناتها واضحه يعني عندما قلنا احنا ان الشيطان يمثل العدم لانه يريد لا يريد خط احنا قلنا في اللول انها الشيطان هو الذي لم لا يتحرك هو الجامد ليس يعنينا خايبه افهموا اه هنا معناتها هو ما يحبكش توصل للازليه ما يحبكش تتحقق يتحقق الوجود الفعلي يعني فكره ما يسمى اه يوم القيامه يوم القيامه هي فكره شيطانيه فهمت يعني انه ونطوي السماء كطي السجل وندمر كل شيء وتقص صيحه هذا رعب هذا رعب هذا ما معناتها يريدوا خوف الناس اللي راك انت في كون تحت سلطة رب وراه ما عندك فين تمشي وماليك الا الموت وحكايه فارغه وغير اعبد ربي ولا تقرا لا شيء المهم ربي يكون راضي عليك حتى كان في قرايتك ربي ربي عليك حتى كان في خدمتك ربي ربي عليك آآ والديك عليك. هذا هو الكل فكر شيطاني هنا نفهم ان الدين اللي احنا نتبعه فيه خاصه الدين الاسلامي هو دين شيطاني بامتياز هو دين شيطاني بامتياز فهمت هذه معناتها مساله جدا مهمه لان الانسان الحقيقي الذي يريد ان يكون انسان ويتغلب على الشيطان يجب أن يتغلب على الماضي، أن لا يقلد الماضي، أن يتقدم إلى الأمام، أن ينظر للمستقبل، أن لا يستسلم، أن يقاوم الزمان، يا سيدي أنا عندي ساعة نقد فيها خدمتي وأكثر من خدمتي اللي باش في خمسة سوايع نقدوا في ساعة، فهمت؟ نضغط على روح شوية باش نولي إنسان نتقدم، إحنا الشعوب يسبوا في الشيطان، لعنة الله على الشيطان، كان الشيطان جاء موجود، روه بطلهم ونحالهم رب والديهم فهمت وقال لك الشيطان اي الشيطان قال لك مقيد في رمضان فهمت يا ولد الشيطان اكثر شيء يخدم هو في رمضان لعب بيد ما عادش تخدم ما عادش تقرأ نهار كل ضربة نوم فهمت البلاد تتعطل غير يأكل حاجاكم ويمشي للتواليت فهمت؟ إذا هذه معناتها مسألة جدا مهمة معناتها يقول لك يتقيد في شيطان أنا ما شفت الشيطان مقيد كان في الدول المتطورة والمتحضرة والدول المتقدمة أما الشيطان عنا يرتع أينما يريد ويلعب أينما يريد إذا هنا فما حاجة أخرى معناتها مسألة بالنسبة لعالم الوجود احنا في عالم الوجود وقتا في عالم الوجود ننظر للعدم كشيطان. ولكن عندما نكون في عالم العدم، نوليه ننظروا لعالم الوجود كشيطان. لأن معناتها التمثيل الآخر ما يسمى للشيطان في الغنوصية، هو المادة. فهمت؟ هو المادة، هو اللي يمثل الشيطان. المادة شنو؟ معناتها أعطاء، معناتها هذا بالنسبة للإنسانة. بالنسبه للانسان عندما نقول الماده مش يعني الماده خايبه لا عندما نعطيه قيمه للماده اكثر ما نعطيه قيمه للعقل نعطيه قيمه للاحساس لان ركم كل حاجه عندها لغه فهمت عندها لغه كل حاجه عندها لغه مثلا نضرب لكم مثال انا وقتا نحكي مع انسان نتكلم الكلام فهمت بينما كي نحكي مع حيوان نستعمل الحركات يعني حيوان نسبه من نهار للليل ما يتقلقش مني مادام انا نعامل فيه خاطر معناتها جسم لجسم نتعامل معاه معاملة مثلا تصور انا عندي مثلا آه كلب الكلب هذاك كل يوم نقوم الصباح نسبه وفي الليل نسبه ولكن تلقاني نعطيه ماكلته ونفرح بيه وكل شيء الكلب يحبني شي تصور انا الكلب نتاعي معناتها كل يوم نضرب فيه ونمرمز فيه ونخليه جيعان ونقول له انا احبك وأنتي احلى كلب وأنتي ما محلاك يكرهني، لان الحيوان يتعامل معايا مش باش يفهم لغتي، يفهم التصرف نتاعي. نفس الشيء بالنسبه للنبات، فهمت مثلا فما لغات لكل حاجه، فما مثلا ما يسمى كيفاش تحكي مع النفس. النفس تحكي مع النفس، تو خلينا احنا كبشر، انا وقت نحكي معاك بجسمي نجم نحكي معاك بتصرفي، نجم نحكي معاك بكلامي، ولكن وتنتعامل مع نفسك لازمني نتعامل معاك بمشاعري، ما يسمى لغه المشاعر اللي مع الاسف البشريه ملي ولات تتكلم نسيت لغه المشاعر، ولات تقول كلمه حب من غير ما تحس بها، فهمت؟ ولغه المشاعر هي من اللغه معناتها كبيرة جدا يعني عرفتوا مثلا اكيد منكم انتم معناتها كلكم بشر ما نصورش معاكم بعض الحيوانات، فهمت؟ مصوركم اللي تسمعوا فيا كلكم بشر. يعني ثم لغه المشاعر لغه المشاعر هي لغه قويه ياسر هو انك من غير ما تعبر بالكلمات فهمت من غير ما تعبر بالكلمات تنجم تنقل المشاعر للشخص الاخر يعني انسان كده تحبه مش لازم تمسح عليه مش لازم تكلمه تقول له نحبك هو يحس المشاعر هذيك فهمت هي لغه انيفيرسال احنا قبل ما نتكلم قبل ما نتعلم كنا نتعامل مع الوجود بلغة المشاعر أي شيء ينجم يفهمك بالمشاعر أي شيء شفت حتى الحيوان ينجم يفهمك بالمشاعر لأنها لغة النجم نقولوا وحنا يقولوا عالمية أو ينذخسال لأنها لغة جدا مهمة إذا نظن فهمتوا شنو مفهوم الشيطان الشيطان في الغنوصية ما عنده حتى علاقة بالشر ما عنده حتى علاقة بالملايكة ولا إله ولا غيرها ولا جن وفسق عن امر ربه بالنسبه للغنوصيه احنا قلنا الغنوصيه هي احساس انساني فطري بما هو ظاهر عندها في الوجود وابليس فهمت آه, الغنوصيه تعمل بالشيطان او أش... بها طنجاوب طنجاوب لحظه طنجاوب ما تنكمل النقطه هذه ومن بعد نجم تسألوا الرساله إذن بالنسبة للغنوصية الشيطان هو مجرد إيقونة تحتوي على عدة إيقونات فهمت الذي آه الرمز المتاحها هي الزمن هو التغلب على الزمن يعني الرمز المتاحها الأساسي هو الزمن يعني التغلب على الطو ما يسمى الزمن هذيك هي وهي تعتبر معناتها كل ما هو ماضي كل ما هو يشدنا للخلف هذاك يعتبر الشيطان. نظن انا توضحت الفكرة، وطبعاً يتمثل الشيطان أو إبليس في أيقونة كبيرة تحتوي عدة أيقونات على حسب ظهورنا في الوجود وعلى حسب ظهورها في الوجود النجم وقتها أن نفرق من بين الخير والشر والخير ليس هو شر كله، الشر ليس هو شر كله بل هو مجرد خير أقل خير والخير ليس هو خير كله. بل هو خير آه فهمت اقل آه شر المهم السؤال آه الأول الغنوصية تؤمن بالشيطان أو بفكرة ولا تؤمن بالخارق ولا حتى بفكرة لماذا لا لا لا ياسين هزالي احنا اليوم حكينا على إبليس كأيقونة وفي غدوة باش على مفهوم إيقونة الجن ثم إيقونة الملائكة ثم إيقونة الرب هي تؤمن الغنوصية بالرب كفكرة تؤمن بالرب كفكرة ولكن لا تؤمن بالرب كحقيقة فهمت بل الغنوصية تذهب أكثر من ذلك فهمت تذهب أن الصراع الموجود في الكون هذا هو من بين إيقونة إبليس وإيقونة الرب أيقونة إبليس تريد العودة للعدم وإنهاء هذا الوجود للأبد، وأيقونة الرب الذي تريد مواصلة الوجود والقضاء على العدم كلياً. فهمت؟ فهمت؟ إذن هذا هو معنى المفهوم، اخويا ياسين هازيلي الغنوصية. لا تنكر إيقونة الرب بل تعتبر إيقونة الرب آه هي موجودة ولها تأثير كبير في الوجود والربوبات الصغيرة موجودة كما الشواطن الصغيرين موجودين فقط إيقونة قوية برشا في التعبير به إيقونة آه هذا تعبير المعنى تلقى حتى رو في الفلاسفة الأقدم يتكلموا على الوحدة وراه احنا توا آه يا جماعة قاعدين نحكيه في الموضوع يمكن بعد بعد ما يسمى رمضان نحكيه على حاجات اخرى فهمت يمكن بعد هذا لا يقوم يزمر فهمت يعني نجم نحكيوا على حاجات اخرى في المسائل هذه مثلا نضرب لكم مثال ما نحبش انا مثلا نحكي معاكم هكا مثلا رأى اي انسان فينا ينجم يتصل بما يسمى كما قلت لكم هذوما زوج حاجات جدا مهمه في الحقيقه معناتها في الوجود هما ما يسمى العقل الكلي اللي هو يتسمى عقل كلي ونجم حتى نعمل لكم مقارنه بالعلم فهمت العقل الكلي هو عباره على معناتها باز نتاع الوجود فهمت يعني الحاجه ما تجيش هكاكه فهمت صحيح هي تجي الوجود هكاكا ولكن فما اشياء تحضر لها هي المشكله مربوطه ببعضها احنا وجودنا قاعدين نحضر اللي بيجي من بعدنا ونجمه كاي بشر كاي انسان الحيوانات الحيوانات عندها القدره انها تحس شنو فما فهمت عن طريق هذين نسميهم منها المسالك فما المسالك العقليه والمسالك النفسيه وفما مسالك الطاقه وفما مسالك الجسد فهمت هذو المسالك اذا نفهموهم احنا كبشر لأن الفكر، الفكرة اللي جاء بها اسحاق نيوتن وقتها شاف التفاحة طاحت، هذه الفكرة، وقتها العالم انبهر بهذه الفكرة واعتبر أن العالم هذا منفر، يعني كل حاجة وحدها، فهمت؟ لكن بعد 200 سنة مئتين سنة مع الفيزيك كونتيك ومع التطور العلمي اكتشفوا ان مثلا نظريه نيوتن نجم ما تطبقش في بعض الحالات فهمت هي مرتبطه على المدى والحاجه المهمه اللي اكتشفوها العلم جديد هي اللي احنا الكلنا مربوطين ببعضنا من ماله لو في بابيون ما يسمى فعل الفراشه فعل الفراشه يعني نجم يعمل اعصار هذه فكرة اللي كل حاجة مستقلة لوحدها، أنا نجم أثر على القلم هذا، نجم أثر على هذا، نجم نأثر على أي حاجة. يعني تول ما يسمى الفيزيك كونتيك والتطور هذا نعم نحكي عليه. يعني علميا علميا وأنا قاعد نقرأ في الحقيقة في المجال هذه، يعني في المجال العلمي باش نقارن اللي يعني بالنسبة لي زواج ما يسمى العلم السيانتيفيك المادة، أنا ديما نقولها حتى قلتها في يسر حالات أن تواصل ما يسمى بالعلم الروحاني مع العلم المادي سوف يعني يحدث ثورة عظيمة للبشرية فهمت دام فما الطلاق من بناتهم ما يسمى العلم الروحاني أو العرفاني يسمى العلم المادي والعلم التجريبي يسميه مادي ومعناتها حكايته فارغه وكذا وكذا، والاخر يسمي الاخر خيال وحكايه فارغه. محمد ما رأيك في كل واحد له اسم اسلامي ولا يكون مطابق مع تفكيره وايمانه كيف له ان يغيره. عادي هو التعايش معه. انا اسمي محمد كريم. فهمت فكرت باش نبدل اسمي. هي ايقونتي، هذه ايقونتي، اعطوها لي وقت تولد. فهمت انا نحاول باش انا نشوف يا سيف كونكا الانسان فما قاعده غنوصيه تقول لا يمكن ان نغير المستقبل لما نرضى بالواقع انا علاش ننكر اصلي وننكر فصلي وننكر الاسم اللي تعطاني صدقني فكرت باش نغير اسمي قلت من ناحيه الاسم هذا محمد كريم جاب لي العار وما هوش حتى ذنب دائما انت طريقه تفكيري هي تفكيرك انت توا يعني انت في حاله نفسيه كما انا كنت عليها عندي فتره فهمت؟ أنا نجم نبدل اسمي حاجة حتى أمازيغي، أنا أمازيغي قلت نسمي روحي ماسين، ماسين هاوا نقوله فهمت؟ أنا هذه إيقونة جديدة أعطيتها لروحي، ولكن في الأوراق نخلي الاسم نتاعي ونعترف بال... بال... بالتاريخ نتاعي وبالحقيقة هذيك ونحاول باش ما نعطيش الاسم ولادي أسماء كما هكا ونعطيهم إيقونات جديدة على حسب تفكيري. هل الأدياء هل الأنانية والتفاضيل وتفضيل النفس على الآخرين هو شر؟ آري هذا موضوع كبير جدا يا آري راهو شفت انتوما فما أسئلة تطرحوهم هل هذا خارج الموضوع نتاعنا فهمت؟ هذا خارج الموضوع نتاعنا راهو هذا موضوع كبير نجم نعمل مرة حلقة على الأنانية وحدها فهمت؟ الأنانية شنو وقتاش تكون شر وقتاش تكون خير؟ فهمت؟ يعني مثلا الأنانية لو أنا محتاج ونمشي نعطي لغيري حق حقا, حقا باش ما نكونش أناني فهمت يعني نولي نكون أناني مع نفسي هذا هي تفكير ديني يقول لك لا لازمك تعطي اللي في فمك وكذا لا بابا لا بابا لا لا كيفاش آن... الأنانية هي أنك تعمل حاجة مش في مكانك فهمت تحب نفسك كي تعمل حاجه مثلا نعمل حاجات ما نحبهم كي نعمل حاجه بالصفه عليا فهمت؟ باش نظهر روحي اللي انا ما مانيش اناني هذيك رب الانانيه فهمت؟ الوقت او الزمن ليس له وجود هو نتيجه الحركه فهل هذا يعني ان ايقونه الشيطان هي حركه؟ آه سؤال جدا ممتاز الوقت او الزمان ليس له وجود. بالفعل الوقت أو الزمان ليس له وجود هو نتيجة الحركة طبعاً لو في الحقيقة هذه الحركة كلها وهمية أنا وقلت لكم أن الزمان هو إيقونة الشيطان قلت لكم في العالم المادي وإحنا قلنا الإيقونة في عالم العدم تأخذ عدة أشكال في الوجود يعني الإيقونة واحدة تحتوي عدة أنواع من الإيقونات فايقونه الزمان تلقاها موجوده ضمن ايقونه ما يسمى الشيطان او ما يسمى ابليس لكن على حسب الغنوصيه الايقونه العظمى ما يسمى الرب الايقونه الكبيره فهمت؟ هي العدم هي العدم وعندما يتغلب العدم على الوجود وينتهي الوجود وقتها يكون تغلب الشيطان هذا عندما نكون في الوجود بينما وقت نكون في عالم العدم الراب العكس لان كل شيء معكوس اذا الحركه معناتها هي الرمز خطر فما ما يسمى الابعاد ما يسمى مثلا القانون فهمت وهداك علاش الحركه الحركه هي في الحقيقه ليس الشيطان الحركه هي باش نحكي عليها هي الجن هي الطاقه فهمت الحركة هي الطاقة وهذه كانت مسألة شوية حساسة سؤال سألته جدا مهم الفرق من بين الحركة والزمن أما زمن هو مش موجود وحسب الغنوصية ان الشيطان كما الرب يمكن أن يوجد لو ينتهي الوجود يوجد الشيطان وفما حتى في الفكر الغنوصي يقول لك الوجود سوف يصل إلى ظهور إيقونة الرب وإيقونة الشيطان في المستقبل طبعا وسوف يوقع صراع هذا يدمر في الوجود وهذا يبني في الوجود الكرامة بها أهلا نادية آه لا يمكن الاسم عاش معناها معنا للأسف لا يمكن الاسم عاش معنا للأسف مش مشكل اه فهمت ما هي الفلسفه الباطنيه لعباده الشيطان الفلسفه الاساسيه هي فلسفه كبيره ولازمك تفرق من بين زوز انواع عباده الشيطان هناك من يعبدون الشيطان على انه شيء حقيقه وهذوما ينحدر منهم ما يسمى الاعمال السحريه والسحر الاحمر واستعمال وسائل للتقرب لهذه القوه وفي الحقيقه معناتها هذه معناتها مساله مهمه ويمكن نعمل نفتح قوسين لنذكرها وفما اللي يعتبروا ياخذوا من الشيطان فكر الرمز يعني هو ليس له وجود فعلي وانما هو رمز التمرد ورمز الفكره ايش تقول هي بالضبط هذه معناتها انا تعجبني في الشيطانيين هو انك مثلا لو انت مجرم لازمك تكون مجرم فهمت؟ يعني ما لازمكش تعمل الكبت لنفسك، مثلا لو تحب تنكح امك انكح فهمت؟ ما تضغطش على روحك، ما تعملش الضغط، ما تفرسيش على روحك. هذيك هي الفكرة، لو مثلا تحب ترقد مع فباش حرام. اعمل وجرب وشوف. والحاجة اللي تعجبك جوا كانت باية ولا كانت خايبة خوذها. ما عندكش حدود. فهمت؟ يعني علاش هما؟ ينطلقوا من فلسفة راي جدا عميقة. يا حسين الفلسفة يقول لك هذه الحياة تجربة وهي فكرة غنوصية الفكرة غنوصية في الأساس فهمت إن هذه الحياة تجربة ما مجبور أنا عند خطر قالوا لي اللي لي الشراب حرام إني ما نشربوش لازم نشربو ونشوفه ونتأكد وكان أعجبني نقعد نشرب أي حاجة محرمة او ممنوع حتى وان كان القتل فهمت يقول لك ممنوع لا لازم يجرب فهمت هذاك هي معناتها الفكر الباطني الفلسفه الباطنيه لعبده الشيطان هو معناتها انه يجرب كل شيء لازم يكون ذاته فهمت اما ثم هناك ما يسمى الفلسفه الاخرى اللي هم يؤمنوا بالشيطان بحكايه مثلا الوشم رغم ان الوشم موجود في الغنوصيه الوشم موجود في الغنوصيه اما هما يرسموا ما يسمى الوشم اللي يجيب الطاقه السلبيه ما يسمى الطبقه السلبيه هو في الحقيقه في الوجود هذا ما يسمى بالعالم النفس الكلي او عالم الع... سورتو عالم النفس الكلي العالم النفس الكلي باش توصل له عندك خصوص طرق يا اما تكون معنتها راقي الأعلى درجة، يا إما تكون واطي الأقصى درجة. فهمت؟ لأن هو يعتمد على شنو؟ يعتمد اللغة نتاع النفس الكلية هو ما يسمى ليزيموسيون، ما, ما يسمى المشاعر. فهمت؟ يعني باش تدخل العالم الإحساس الكلي، ياسك لما تكون أنت راقي، إحنا نسميه راقي، فهمت؟ أنا نسميه راقي مثلاً. انك تكون عندك مشاعر حب كبيره ولا تكون عندك مشاعر كره كبيره كيف كيف في الحالتين سوا مشاعر حب كبيره ولا مشاعر كره كبيره في الحالتين المشاعر نتاعك تسمح لك بالدخول لعالم النفس او ما يسمى بالاحساس الكلي اذا الفلسفه الباطنيه لعباده الشيطان انك تكون أنت أنت بأتم معنى الكلمة فهمت ومعنتها ما غير معناتها تزي ما... ما غير ما معناتها كيما نقولوا احنا تزيف الحقيقة بتاعك فهمت هذيك هي أهم نقطة بالنسبة للفكر الشيطاني ويعتمدون على صفات ما يسمى بالعصيان والتمرد فهمت معنتها والكراهيه والحسد والباطل والغلغاء والخبث وكل هذه الامور فهمت اللي تخليك انت توصل الى اسفل السافلين هذه هي الفلسفه تقريبا اما احنا الان على الغنوصيه بمفهوم الشيطان ما ناش نحكيه على الفلسفه الشيطانيه اللي عندهم كتابهم الاسود وهما ناس متخلقين فما مثلا الكتاب الاسود اللي معروف للشيطانيين وهما ناس يعني على طبيعتهم وهذه هي ايش تقول الغنوصية الغنوصيهزمك تكون على طبيعتك ما راي الشيطان في الحرق والصلب وتقطيع الايدي والارجل من خلاف الاجابيه يا القران <تصفيق> ما راي الشيطان بالنسبه انا هذاك من فعل الشيطان فهمت هذه الاشياء اللي موجوده في القران وموجوده فهمت الشيطان الشيطانيين فهمت الشيطانيين الحقيقيين ما يعملوش هذه الامور فهمت اما هذا اللي موجود في القران بتاع الحرق والصلب وتقطيع الايادي من خلاف الارجل والتدخل فيما لا يعنيك والبخل والكره والحقد هذا الكل هذا هو الشيطان في الحقيقه. فهمت؟ ااا سميهم الله ويهوى ويسوع كلهم كيف كيف؟ هل حجر الفلاسفة حقيقي ام خرافه؟ هل حجر هل حجر الفلاسفه ما فهمتش حجر الفلاسفة حقيقي أم خرافة، ما فهمتش شنو حجر الفلاسفة. الاسم الحقيقي لكل إنسان موجود في باطنه، طبعًا طبعًا، والاسم الحقيقي لكل إنسان لا ينطق. لا ينطق. هو مشاعر. مفعول الفراشة في الإعصار لا علاقة بالموضوع هذا اختصاصي. اختصاصك أهلاً وسهلاً اختصاصك أنا أتكلم على مسألة التجزئ يعني ما يسمى الفكر الالحادي المادي جزء الكون كل شيء لوحده ما يسمى اعتبر ما يعني ما فماش علاقة موجودة من بين الموجودات ولكن الآن مع تطور العلم ومع تطور الفيزياء اكتشفوا ان هناك علاقة مثلا على بعض اللي اه يشوفوا فما تفاعلات توقع اه مما يسمى ما وراء المادة اللي هي ما تشافش وتأثر أما بالنسبة مفعول الفراشة في الأعاصير هو إيفي بابيون هو معروف في العلم يذكر ما هوش اختصاصي ولكن اطلعت عليه ويقول لك أن هناك ثم تأثير موجود مثلا حرق الغابات أو نقص الغابات يمكن يؤثر على المناخ وحتى طير العصافير يمكن يؤثر على المناخ وهناك تأثيرات لا أظن أن هذا كذب مع العلماء وتتكلموا على هذه المسألة وعند أنت لبعض العلماء في هذه المسألة ورغم اللي هو مش اختصاصي ولكن أنا أخذ برأي العلماء المختصين أنت متأخر بقراءة الشرش تحبني نعمل أنا لا أؤمن بالشيطان طبعاً أنا لا أؤمن لا بالشيطان لا بالرب فهمت لا ليس حقيقة الجن ليس كلها هذه أشياء أيقونات محمد هو لقب مع معناه المجد هذه معناتها وجهة نظر فهمت لبعض الناس مسار يمكن الرجوع إليه هل هناك مسار يمكن الرجوع إليها ما فهمتش السؤال أه طبعاً فما ياسر تكلموا في المسألة التهيورية النيفاع كونكتي النيفاع أه كونكتي ما يسمى بالنيفاع كونكتي هذا يعني حاجة تؤمن بها الغنوصية والعلم الآن ماشي في هذا الاتجاه مش يعني الغنوصية صحيحة ولا غالطة أما الغنوصية تؤمن بأن هذا الوجود متصل ببعضه ومعن تطورة تنكملوا الحديث على ما يسمى بالجن عند الغنوصية والملائكة والرب طيب نطرحوا المسائل هذه ما هي طبقات لكونيكسيون اللي موجودة في الوجود وكيف يمكن ان, أن كيما نقولوا احنا نعيش احنا في الحقيقة ما نش نعيش في ديمونسيون واحدة نعيش في عدة ديمونسيونات احنا نعيش في من عرش ديمونسيون شو اسمها بالعربي هي البعد احنا نعيش في بعد مادي وبعد طاقة وبعد فكري وبعد حسي يعني الأربعة ابعاد اللي نعيش نعيشوا فيهم الأربعة ابعاد هذم احنا عايشين فيهم توا يعني انت مكش موجود الا في بعد مادي انت موجود ايضا في بعد ما يسمى الشون مانيتيك طاقه تجاذب الطاقه كما انك تعيش في بعد فكري وتعيش في بعد نفسي وحسي ووعي الطفل اي اطفال بالفتره طبعا ما هو تفسير رمز النجمة الخماسية؟ طبعاً هم ينسبوها للشيطان، فهمت؟ هذاك عليهش قتلك الشيطان في المفهوم الدينى حاجة خائبة، فهمت؟ الشيطان في المفهوم الغنوصي، فهمت؟ كما قلت لكم في عالم الوجود الغنوصية تعتبر العدم هو الشيطان والوجود هو الحياة. فهمت؟ ولهذا ترمز لهذا الوجود بالنجمة الخماسية والنجمة الخماسية هون الهوني هي ما يسمى الكمال فهمت؟ الكمال للمادة فهمت؟ وهي كما قلت لكم الجسم والمخ والعقل والروح والنفس هذه الخمسة اللي هي موجودة في الخمسة اعصاب واللي موجوده في الخمسه اصابع متاع الرجلين، واللي هي موجوده في الرجلين واليدين والراس. فهمت؟ في الحقيقه الشيطان هون يرمز لخمسه بمفهوم الذي يريد ان يطرد الرب، اللي هو العدم. يعني افهموا المساله مليح، يعني مساله جدا معقده. يعني الصراع بين العدم والوجود. فهمت؟ في عالم الوجود هذا، فهمت؟ وعندما نعتبره عندما نعتبره العدم هو الشيطان في نفس الوقت العدم يعتبرنا احنا الشيطان ومدام ان الخماسية هي اللي تحكم عالم الوجود اذا رمز الشيطان هو الخماسية هي النجمة المخمسة ولكن ليس النجمة بتاع المسلمين فهمت هذيك حاجة اخرى الخمسة يعني هناك تداخل كبير هو تو المسلم علاش مستعمل مثلا الخمسه؟ على خاطر يؤمن ان الخلد يكون بدخول الاسلام، يعني انك سوف تضمن جنه عرضها السماوات والارض خالدين فيها ابدا. بينما الخالدين فيها ابدا هي الدنيا هذه. مش نمشي نقتل روحي ولا نمشي نمرج روحي بالصلاه وبالعباده وبالواحد وكل شيء. بش نمشي ندخل الجنه يعني هي الفكره الخماسيه اللي موجوده في الاسلام هي ماهيش غلطه لانها تطلب الخلد تطلب خليفه الله على الارض تطلب حكم الانسان تطلب لو تعلقت همه بني ادم من وراء العرش لناله يعني من وراء العرش ان يعني يولي ربي فهمت تحياتي يعتذر سؤال خارج الموضوع معنا الوشم يرمز للانوثه هل هذا يدل على ديانه معينه لا هو هو الوشم راه ما يسمى بالتوتام هذا موضوع اخر منديله التوتام اللي ظهر في افريقيا التوتام هو ظهر في افريقيا وانتقل الى شمال افريقيا وكانوا يستعملون الوشم فهمت والوشم كل وشم عنده معنى معين فهمت كما قلت لكم يعني الانوثه مثلا تعتبر العدم الانوثه تعتبر العدم ولكن هل هي يعني خايبه كما الشيطان نقول لكم يعتبر العدم هل الشيطان خايب بل العالم هذا لا يحكم الا بالشيطان والانثى في الحقيقه فهمت يعني نعرف اللي المساله معقده شويه على خطر كما قلت لكم عندما الحاجه معناتها حاجه تكون سلبيه هوني وتولي ايجابيه هوني ومن بعد تولي سلبيه هوني وايجابيه هوني، اذا لازم الشيء تستعمله في مكانه وفي وقته. فهمت؟ فينيس، فينيس سامبول يعني تاع الـ إذا حكنا المسلمين عندما يقطعون مسافات طويله يا يعني رجل من تصرفات هي في الواقع شيطانية. علاش تعتبرها شيطانية؟ ما هيش شيطانية هي التصرفات، هي تصرفات هبلية مقبول واحد مهبول. فهمت حتى الشيطان ما يعمل فهمت؟ يمشي يرجم الشيطان، هو الشيطان بيدور أو ما عنده يضحك شيء يزمر زمر هذا أظن رموز الخير والشر، أظن رمز الخير والشر. جست مو يعني تو مثلا الأنوثة الأنوثة هي القرار، هي الاستقرار، فهمت؟ هي الحياة. فهمت هذه هي رمز الأنوثة مصادر ذكرتهم إذا ذكرتهم في الفيديوهات السابقة سوف تكون حلقة عن فكرة الجن وفكرة الملائكة وفكرة الرب إحنا عملنا توا على فكرة الشيطان أظن معناتها عطيت ما نحبش ندخل في التفاصيل رعب. فهمت اه ما نحبش ندخل في التفاصيل خاطر كان بش ندخل في التفاصيل مانيش باش نفاو. انا كريم ان تستمر في فيديوهاتك الاديان المعتقدات من الديانه الفيديه والهندوسيه مع مقارنه لقد كل حلقاتك على الفيس. آه نادينا باش نرجع باش نرجع رغم اللي آه آه باش نرجع باش نرجع خاطر هاني باش نرجع نخدم نهار اثنين باش نولي منظم اكثر ونقصت لي معناتها الخدمه عندي خدمات اخرى اما باش نرجع لمساله ماذا يحدث في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هذه اللي باش نركز عليها. أما مسألة الديانات باش نرجع لها لازمني نحكي على الزردشتية، أنا عملت المقارنة فهمت؟ بين الفيدية والهندوسية. يعني ما نحبش فما حاجات يا نادين تنجموا تطلعوا عليها، فهمت؟ آه ماذا بيا أنا معنتها لو أنت مثلا لو تطلعوا تعمل لنا فيديوهات مقارنة. فهمت؟ وحوت آخرين يعني أنا ما نحكي في كل شيء. أحنا الكل نكملوا بعضنا. را. هل من الأفضل للإنسان أن يعيش الحياة على أساس الحامض النووي الخاص به؟ إذا إن كان الحامض النووي الخاص بك هو تونسي في الغالب فقط في تونس ماذا قال الغنوصية في ذلك؟ لا لا لا لا لا لا لا, لا. الغنوصية تقول في هذه المسألة فهمت؟ أنتم مرة نعمل لكم أنتم تسألون والغنوصية تجيب. فهمت؟ الغنوصيه تقول ان الانسان يمكن ان يغير هويته كما يغير اسمه كما يغير اي شيء اخر. فهمت؟ ما تمنش الغنوصيه بحكايه انك تونسي لازمك تعيش في تونس. فهمت؟ لا ما تمنش. بالعكس الغنوصيه تقول لك لازمك تتاقلم في كل بلاصه تعيش فيها باش ولادك يجوا متاقلمين. فهمت؟ طب مثلا انا الان في هولندا، فهمت؟ في هولندا أنا مثلاً ما ناوي نبقى في هولندا يعني أتمنى أعود لتونس أما لو ناوي نبقى في هولندا أو ولادي في هولندا لازمني أولادي ربيهم على التقاليد والعادات الهولندية وأننا ندمجهم كلياً في هولندا لأن الغنوصية يقول لك لا يمكن أن تعيش على أرض تسرق هويتها مثلاً اللي عاملين ما يسمى العروبيين يعني أنت شكون هو الحاجة الغايبة مثلاً واحد تونسي عايش على أرض أمازيغية ويقول لك أنا عربي، هذا مجرم. ولا إنسان عراقي عنده حضارة كبيرة عايش على أرض العراق ويقول لك أنا عربي خليجي جاي من الجزيرة العربية، فهمت؟ ولا واحد سوري عنده حضارة كبيرة ويقول لك أنا جاي، أنا مانيش ضد العرب. فهمت؟ أنت تصور واحد أمازيغي يمشي يعيش، ولا واحد مصري يمشي يعيش في السعودية ويقول هذه الأرض مصري فهمت؟ هذه إهانة للأرض، وإهانة لنفسه، فهمت؟ إذا لازمك الأرض هي الأساس، هي الأم، وحتى الإسلام يقول لك من نسب نفسه لغير أصله فقد كفر، لازمك تعترف، مع أنت تعترف أنت مثلاً أنا مثلاً تونسي، أنا هاني نعيش في هولندا، أنا نسمى مع أنت في هولندا ضيف، أما رغم ذلك لازم نندمج معهم فهمت؟ وكان معناتها اولاد جبتهم هوني لازم نخليهم يندمجوا هوني، مش ما عادش يحس روحه تونسي، الانسان ولد الارض اللي تربى فيه بعد اثنين ثلاثه اجيال ينتهي كل شيء. توتامي شمانيزم به هل هو ما فهمتش هل هو قصده به أه أنا أعتقد أن المادة والطاقة وطاقة أصل تنوع وانطلاق الحياة وزمن ومكان وتطور ما فهمتش السؤال نتاعك أخي، آآ آه برمز الأنوثة على ماذا يدل؟ فعل أنا قصدت وش برمز الأنوثة أي شنو تحب تعرف شنو يدل؟ يدل على الأنوثة شنو تحب يدل شنو تحب يدل ما فهمتش أنا شنو يحب يدل رمضان يسبب سويس شكرا جماعه متعصبه للمراه لا لا اسمع راهو المراه والرجل ليس موجودين اصلا في الغنوصيه كاو تشوف فما الذكر والانثى تنجم تكون رجل وانت مراه وتنجم تكون مراه وانت راجل يعني مش نسمة نتكلم عن المثليه لا هي الطبيعه فهمت معناتها المراه يعني فما انسان يكون هادئ وواحد كيكون يكون راجل فهمت يتسمى عنده طبيعه انوثيه ويسمع وموسع باله ويتحمل يولي عنده طبيعه انوثيه وتنجم تكون امراه عندها طبيعه ذكوريه فهمت أو مليون سؤال لماذا تستشهد بالقران والاسلام وانت لا تؤمن به؟ شو مدخل هذا في هذا يا رمضان؟ ما فهمتش انا هو حتى الإسلام يقول لك الحكمة تاخذها من فم الشيطان. الزردشتية هي ديانة عميقة جدا فهمتها. الحاجات اللي إنتماء الهوية إحساس وإنتماء، طبعا إحساس وإنتماء، بيان سور. المش ما فرعونية العرب محو هوية الفرعونية ومحو لغة باحتلالهم لمصر التي يسموها فتح بالفعل أنت فرعونية أنت فرعونية وتعرف تعرف شيء يقول الأمازيغ على المصريين يقولهم أمازيغ تفرعنوا. <تصفيق> أصلهم يعني وبالحق هم فما عن علاقة كبيرة يعني مع بعضنا آه في الحقيقة الأمازيغ لم يكن لهم مفهوم الدولة إلا المنطقة المصرية هي كانت لهم مفهوم الدولة لأنها في الحقيقة الفراعنة هما أمة بوحدهم فهمت حضارة بوحدهم طبعا طبعا به طبعا طبعا, طبعاً الينغ هو رمز غنوصي شيء طبيعي صار طبعا هذاك من أكبر الرموز الغنوصية المهم تحياتي لكم جميعا أه نظن كفيت وفيت لا لا ليس اليهود الذي اتوا بفكره الشيطان وهذا بعد سبيل الذي جاءوا بفكره ال ال الشيطان الشيطان هم قبل اليهود اليهود اخذوها من الحضارات القديمه فهمت وجابوها للشرق الاوسط متفق معك لا لا هل الإنسان الغنوصي يكون زاهد للدنيا؟ لا بالعكس الإنسان الغنوصي يكون إنسان واقعي لاقصى شيء ممكن أنا لا أعتبر أن الإسلام فيه حكمة بل هو موروث شفاه روايبة لا لم أقل فيه حكمة ولا ما فيهاش حكمة يعني فمش حاجة شر كلها راهو فهمت شكرا شكرا بكرة من عرش غدوة طون نهبط نقول لكم غدوة ياما نتكلم على أصبر طبعاً نشوف توه ااا آه, آه باش نتكلم على الجن غدوة الجن خطر هو قريب للشيطان آآ آه... شكراً ومعاه فيديو قادم غدوة نحكيه على الجن هو الطاقة الجن هو الطاقة طبعاً غدوة نحكيه عليه فهمت وهو جداً مهم جداً تحياتي آه... ومعاه فيديو قادم وبسلامة ميرت بسلامة